Fabulos! Performanuri are o ati de omul de o, -o Tiberiu Meriu, românul a sublinieră Tigat pentru a treia oară consecutiv ultramaratonul arctic. Video? Tiberiu în subliniere i-a sublinieră Tigat, joi. Cursa de plus 350 de mile a maratonului Articul 6633, el atingând ultimul punct de control, Tuctoyac-Tuc, -tuc, la scurt timp după ora locală 1600. Iberiu cu subliniere, Iu subliniere, Tic pentru a treia oară consecutiv maratonul canadian care este considerat cel mai dur din lume. Ceilalți trei români care au luat startul au abandonat în primele două zile. Tibiu subliniere a parcurs peste 380 de mile în mai puțin de 173 de ore. Sublinierea, subliniere, a durat condiții extreme de temperatură, a suferit de gerturi, umflături ale fecei, dar nu a abandonat cursa, în care au mai rămas doar sublinierea să concurenci pe traseu. Devine astfel singurul din lume cu trei titluri la activ, după ce a fost primul sublinierei la edicile din 2016 subliniere -i 2017 anunius. În 2016, o subliniere a subliniere tigat maratonul 6633 Arctic ultra în 173 de ore subliniere i 40 de minute subliniere i a avut de înfrunta temperaturi chiar subliniere i de minus 62 de grade Celsius. La start s-au mai aflat atunci doi românii vlatenase Tenace subliniere și Andrei Ros subliniere, în care au terminat la egalitate pe poziția a treia. La ediția din 2017 a maratonului din Canada, u subliniere eriua subliniere tigat cu timpul de 158,25 ore. Ceilalți trei români care au luat startul la maratonul Artic Ultra 6633 Polgar Levente, prima persoană cu dizabilități din lume care a fost acceptată, Florentina Iofcea, sublinierea Avramian, au abandonat în primele două zile ale cursei, al cerei start a fost dat în 8 martie. Cu excepția lui Kyrgius Tubiniereriu, niciunul din ceilalți români nu a mai participat la maratonul 6633 Arctic Ultra, care este considerat cel mai dur din lume. Toți cei patru s-au înscris în cursa cea mai grea, cea de plus 350 de mile. Pe lista de start s-au aflat 2 concurenți pentru cursa de 120.000, 4 pentru cursa de plus 120.000 sub liniere I23 pentru cea mai dificil, cea de plus 350.000. Edicia din 2018 a maratonului 6633 Arctic Ultra este cea de-a zecea, iar startul s-a dat în 8 martie, de la Agla Plains Hotel. Itinerariul a inclus atingerea cercului polar în primele 23 de mile. În total sunt parcurse 384 de mile până la linia de sosire, circa 617 km, cu 57 mai mulți decât în 2017. În total, în cele 9 ediții anterioare ale maratonului 6633 Arctic Ultra doar 25 de competitori au încheiat cursa.